Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs Mutta miten lehvät saadaan pysymään uskollisina niin että ne eivät tipu ennen tapanin päivää? Kuusi ja kaiken maailman peservisserit antavat jos jonkin näköistä ohjetta siitä kuinka neulasten variseminen estetään. Mutta mitä sanoo tiede? Jotkut neuvovat laittamaan kuusen kasteluveteen pesuainetta, palan sokeria, tai jopa aspiriinia ja alkoholia me vaidomme tutkijan hattomme tonttulakkeihin ja päätimme katsoa, onko väitteellä tieteellistä perää. Napsimme kuusen oksasta mahdollisimman samanlaista koettaa. Yhdeksän päivää sitten asetimme minikuuset astiaan, joihin lisäsimme näitä testattavia aineita sekä verrokiksi vettä. Kuten näette, niin sokerilla ja tiskiaineilla ei ole suurta vaikutusta neulasten pysyvyyteen. Sokeri on löytyy jo paljon kuusesta. Pieni lisääminen ei haittaa, mutta kuten koe osoittaa, niin ei sitä kyllä hyötyäkään kauheasti ole. Tiskiäinen lisäämistä perustellaan usein sillä, että se vähentää pintajännitystä ja parantaa siten veden virtaamista neulasiin. Koska vettä neulasiin ajaa sekä haehtumisivu että pintajännitystä vaativa kapillaari voimme kuitenkin olettaa, että tiskiäinen lisääminen ei ainakaan paranna tilannetta. Etiikka ja aspiriini tekivät kasteluvedestä hapanta. Jotkut ajattelevat, että hapaan kasteluvesi sopii paremmin kuuselle kuin neutraali, koska kuusen luonnollinen kasvu alusta hiukan hapan. Etiikkaan tai aspiriinin lisääminen teki kuitenkin vedestä liian hapanta ja sai neulaset varisemaan. Viinakaan ei ollut hyväksi kuuselle. Sekin sai neulaset varisemaan ja liuotti kuusta väriaineet. Neulaset eivät siis tarvitse mitään lisäaineita selvitäkseen. Pelkkä puhdas vesi riittää, kunhan sitä on tarpeeksi. Kuusen jalkaa mahtuu usein niin vähän vettä, että sitä täytyy lisätä monta kertaa päivässä. Muistakaa siis kastella kuusenne. Tiedepaukku toivottaa hyvää joulua ja tieteellistä vuotta.